Biller du egentlig på den der guitar? Nej. <laughs> jo. Ah, den der Marie, det er ikke? Nu knalder jeg med den. Seriøst? Mm. Hun er jo sygt blækker. Inden jeg mødte dig, der var jeg så til på at rive et ord af kalender med at se ud at rejse. Slikker du mig ikke lidt? Hva? mig. Ah. Det er sgu også galt at føle sig. Selvom jeg synes godt nok, hun har mange ting. Altså. Kan du se, jeg har rygget rundt? Ja, så fint. Vil du gerne have kød i? I lasagne? Du synes ikke, det er lidt ulækkert efter den der film i dag? Mm. Hvad må sidste sige, så se det du hørte? Det kan jeg ikke lige huske. Så hvis du ikke hører dem, så kan vi jo putte dem i en kasse og putte dem ned i kælderen. Jeg hører dem? Nå. men det kan du tænke over, ikke? Hvis du skiller tallerkenerne lidt ad, så bliver de faktisk rene, når man vasker dem. Mmm. Mm. <laughs> de sælger ting? Kan du altid været vildt glad for dine celisamler. Er du plader nu, ikke? 10 kroner for celisamlerne, det så er jeg. Det er det koster 5. Enten så kan man blive, og så må man kæmpe, eller så må man bare skride. Du er ikke glad i det forhold? Altså, hvad fanden er det, jeg går galt? Hvad er der galt? Jeg, jeg kan ikke mærke mig selv mere i det her. Er du bange for mig? Hva? Du kunne starte med at droppe lige en fedtmål hver gang jeg taler til dig. Det så vondt, der ikke er plads til mig. Hvorfor kan du ikke bare være dig selv? Jeg føler, at jeg er druknet. Okay. Ja. Jeg tror, det er det, Kale? Det er dig, der er blevet sat. Jeg kan virkelig godt lide dig. Altså, du skal ikke være med mig. Alt bliver okay. Det er kun kvinder for helvede. Jeg virkelig godt lide Jeg kan også virkelig godt lide dig.